Добрий вечір, дорогі друзі, наші герої, герої-солдати. Ми пишаємось вами, а я, Єва Фландер, і мої друзі вітаємо вас з Європи, з Німеччини, з міста Рім Слоу. Піснею тільки любов, бо наша Україна своєю любов'ю здивує весь світ. Тому ми бажаємо вам разом з Богом, вірою та молитвою повернутися додому живими, з перемогами, мовою та щасливими. нехай любов допомагає вам, тому що немає в світі сили сильніше, ніж любов. Тільки любов, любов, любов, чарує мене завжди. Я бажаю вам, любі мої, щастя в любові знайти.